Всім привіт! Ви на каналі «Лювів Медіа», мене звати Арсен Денилюк, і сьогодні ми маємо у студії розмову із Юрієм Михальчишиним, політологом, політичним діячем і офіцером Збройних Сил України. Вітаю! Доброго дня, пане Юрію! Раді вас бачити. Ми не будемо говорити про те, чим ви зараз займаєте, і теж радше будемо говорити з вами як політологом. Цікавить ваша думка і ваша оцінка тих процесів, які ми зараз переживаємо. Давайте, може, почнемо з 24 лютого минулого вже року. Я тоді пригадую, коли все почалося, тут було дуже багато різних емоцій, але також було таке відчуття, що сталося те, що мало статися вже давно. Наскільки для вас очікуваною і прогнозованою була ця повномасштабна агресія? Безумовно, що відстежуючи зміни в військово-політичній, військово-стратегічній військово обстановці навколо нашої держави за попередній період, було очевидно, що ескалація є неминуча. І, в принципі, той інформаційний фон, який створювався, в тому числі, за допомогою легалізації розвідувальної інформації західних союзників наших, тепер це вже очевидно, він мав би сприяти тому, що обізнаність про неминуче російське вторгнення мала б сягати 100%. Я для себе точно чітко пригадую, що перша... Концентрація російських військ на наших кордонах, яка відбувалася у квітні 2021 року, так, так. вже була чітким індикатором того, що формуються, в принципі, всі передумови для наступу з різних азимутів. І це не обмежиться зоною операції об'єднаних сил чи, наприклад, проривом з Криму. Після того, в форматі заходів прикриття чи дезінформації, очевидно, противник кількаразово зменшив концентрацію своїх сил, відводив їх, здійснював різні перегрупування, переміщення. Це все є нормальна практика для маскування справжніх намірів. Остаточно вже стало зрозуміло, що справа йде до е, гарячої розв'язки, особисто для мене в листопаді 2021 року. Тоді я мав нагоду на декількох телевізійних ефірах виступати. І я цю інформацію намагався озвучити, аргументувати, донести до ширшої аудиторії. Тоді у мене була полеміка системна з народним депутатом від слуги народу паном Максимом Бужанським, який стверджував: у нас з ним багато було різних точок розбіжностей і концептуальних в першу чергу. Але він стверджував, що агресія неможлива, тому що, начебто, в 21 столітті війни ведуться не за території, не за людей, а за ринки. І тоді, мовляв, за такою логікою: жодна війна є невигідна путінському режиму. Ну для мене було. Було очевидно, що це не коректно, що це не відповідає дійсності. Очевидно було, що мова йде не про навіть російсько-українську війну, а мова йде про війну за реставрацію російсько-радянської імперії. От якщо війна гібридна, то в даному випадку вона гібридна в тому, що проти нас воює і СРСР, і російська імперія, і російська федерація. І таким чином я можу сказати, що намагаючись це аргументувати, наводив і факти, і давав якісь прогнози. Я був тут не один звичайно. Тут висловлювалося категорично і недвозначно, і уповноважені посудові особи нашого сектору безпеки та оборони. Задаємо інтерв'ю наших очільників спецслужб я маю на увазі справжніх спецслужб, так, а не тих, які зараз перебувають невідомо де, я маю на увазі нашу воєнну розвідку, а тоді від неї звучав основний потік інформації про противника, і наміри були чіткі і абсолютно зрозумілі. Тому так логічно сталося, що зима 2022 року була приречена стати для України гарячою. Щоб про це ще трохи минуле. Ви в 2014-му так доволі різко припинили публічну політичну діяльність і перейшли на державну службу, якщо не помиляюсь, в Службі безпеки України. В 2014 році було розуміння, що цим конфліктом на Донбасі це не обмежиться, що треба вже готуватися до Великої війни. Безумовно, і для мене досі залишається загадковою логікою противника, тому що передумови для повномасштабного вторгнення по всій ширині російсько-українського кордону на весні 2014 року були значно сприятливіші для агресивних планів, аніж у лютому 2014. 22-го. Мова йде про те, що багаторічна демілітаризація українських збройних сил дала свої результати. Розстановка кадрів агресора на ключові посади в безпековому секторі України. Згадаємо, у нас російськими громадянами і російськими шпигунами було нафаршировано Міністерство оборони, здається. Служба... Соломатін, пізніше Лєбідів. Ми ведемо мову про Службу безпеки України. Також на Цій посаді вдалося поставити офіцера ФСБ. І е, нема нічого дивного в тому, що росіяни могли очікувати тут на повний параліч. Ну і, звичайно, суспільно-політична дестабілізація після революційної ситуації дуже тяжко очікувати на встановлення легітимної, ефективної і стабільної влади. Але це вдалося зробити за деякий час. І тому мені було очевидно, що 2014 рік міг виявитися значно драматичнішим і навіть трагічнішим для України, аніж він виявився. А те, що війна немінуча і вона припаде на наш час, особисто для мене, стало зрозуміло в 2008 році. Після агресії 8 серпня проти Грузії це було зрозуміло, що мова йде знову ж таки не про локальний конфлікт, не про Кавказ, не про сфери впливу. Мова йде про реставрацію російської імперії. Не Тбілісі, а Тіфліс. Пізніше розуміємо не Таллін, а Ревель. Не Хельсинки, а Гельсінгфорс. Відповідно, не Київ, а Київ. Ось така логіка російського агресора. І ми не повинні забувати, що до 1915 року в межах Російської імперії перебувало, наприклад, місто Варшава. Тобто, засяг їхніх амбіцій, ну, як для людини, яка просто вивчає історію збройних конфліктів минулого, він є очевидним. Власне, я недавно читав книжку, Джордж Фрідман е зробив такий прогноз на 21 століття. він століття. Там спрогнозував, що наступний великий конфлікт буде саме у Східній Європі. Тобто він спрогнозував правильно, але він трохи помилився з місцем цього конфлікту. Він очікував, що буде війна на території Польщі, Латвії, Литви, Естонії. Північний фланг цього фронту, який, до речі, ще може і виникнути, не будьмо надмірними, скажімо, утопістами. Він там, власне, писав, що Україна, на його думку, Україна визнає політичну зверхність Росії і в цьому конфлікті буде російським союзником. Я спочатку обрадився на автора, але потім подивився, що книжка була написана в 2010 році, коли президент Янукович, прем'єр-міністр Мазаров, Ну, і я подумав, що якби автор почекав ще 4 роки, то він би, напевно, інший вже прогноз писав. На вашу думку, що, власне, змінилося з 2010 по 2014 рік і чому Україна вибрала іншу сторону цього цивілізаційного конфлікту? Безумовно, попри будь-який вибір еліт, українська нація залишається питомо-європейською. Тобто мова не йде про зміну геополітичного вектора, який одночасно переформатовує масові настрої. У нас це неможливо. От, той процес етногенезу на наших теренах, який е, спостерігався в пізньому середньовіччі, пізніше в ранній Новий час, феномен виникнення українського козацтва – це просто унеможливлює тут е, деспотію, абсолютизм і побудову не те що тоталітарного, а навіть е, успішного авторитарного режиму, який нав'язаний ззовні, насаджений згори. І е, немає жодних сумнівів в тому, що е, подібна історія могла би трапитися будь-де, але не в Україні. І те, що наше місце для багатьох західних теоретиків, аналітиків описувалось десь на периферії Європи, це проблема не України і не українців, це проблема їхньої методології, їхнього мислення, їхньої зашореності. Я, до речі, хочу нагадати, що дуже популярні на Заході за останні роки інтелектуали, експерти з усіх питань виявили неспроможність прогнозувати ані російсько-українську війну, ані, наприклад, революцію гідності. Тут я на, намір назвати і Френсіса Фукуяну з його легендарним кінцем історії, згідно якого вже в в цих роках мала бути побудована глобальна світова ліберальна демократія без воєн і конфліктів. Ну, він потім визнав, що він помилився. Ну, безумовно, але ж е, гроші він заробив на тому, що пропагував її кінець, а не на тому, що визнав свої помилки. І він такий не один. Е, власне, був міф, що е, Південь України чи Схід України залишається проросійським, і цей міф культувався і російською пропагандою, і таке враження, що російські політичні еліти повірили власній пропаганді. Але ми всі бачили, як зустрічали окупантів, мешканців півдня України, зокрема. Вони ховали українські прапори, і от після деокупації їх повертали. Як ви оцінюєте ту відповідь, яку дало на цю агресію українське суспільство? Я вважаю, що це для нас є продовженням тієї самої війни, яку, на жаль, Українська Народна Республіка програла 100 років тому. От всі історичні шанси тоді були, що Україна отримає незалежність, але не вистачило ресурсу і, в першу чергу, на жаль, ресурсу управлінського, елітного. У нас і тоді, в принципі, був достатньо сильний був спротив, достатньо сильний потенціал, щоб не дати встановити тут російську більшовицьку диктатуру. І якщо ми почитаємо спогади, мемуари, документи про визвольну війну 1917-21 років, ми бачимо ті самі навіть населені пункти, які зараз часто ставали вогнищами опору, спротиву і не дали агресору реалізувати свій бліцквих. Тобто для мене очевидно, що для глибинної української нації ця війна стала відкладеною війною продовженням війни за незалежність. Тому і така реакція, яка, звичайно ж, на перший погляд жодною аналітикою не може бути передбаченою. Так, аналітика опирається на сухі цифри соціологічних опитувань. Аналітика опирається на те, який контент дивляться глядачі в соцмережах, в медіа, відповідно формує якийсь образ і портрет електоральний, але жодна аналітика не може спрогнозувати, як працює генетика. А все-таки, мені здається, що генетика українського козацтва, генетика українських селянських повстань 17-18 століття, вона незнищенна. І от вона себе проявила. Так само, як треба розуміти феномен української отаманщини 17-21 років, так само зараз треба зрозуміти феномен самооборони українського півдня і сходу. Так само треба зрозуміти феномен вільного козацтва 1917 року і зрозуміти, як формувалася тероборона по всьому периметру російсько-українського фронту. Без цього глибинного історію ми не зрозуміємо, що відбувається. Тобто, безглуздо виводити початок нашої новітньої історії, наприклад, з Майдану. Мовляв, російсько-українська війна почалася тому, що Москва не могла сприйняти виклик у вигляді Майдану. Ні. Цей Майдан був відгоміном Майдану на Софіївській площі в 1919 році, коли об'єднувалися УНР і ЗУНР. Бреш ще навіть сказав, що Москва не могла витримати існування України. Як... Як окремої нації. Ну, безумовно, як, з точки зору імперської логіки, будь-яка спроба похитнути їхню монополію розглядається не просто як екзистенціальний виклик, а розглядається як неможливий порядок речей. Тому фактор України як не Росії абсолютно логічно для нас на багато століть має змінитися на фактор Україна як антиросія, і цього не треба соромитися, як на мене. Це Путін писав у своїй статті. Так, від зворотнього, поза прийомом айкідо, ми не мусимо якби, цуратися цих визначень. Це зараз є логіка речей, відповідно, нав'язаний нам дихотомічний конфлікт у такій матриці. Ми теж можемо так сприймати і позиціонувати його для себе як вирішальний. Його потрібно вигравати, от і все. Давайте до деокупації. Цей процес вже почався, він без сумніво далі триватиме. На вашу думку, з якими викликами ми будемо? стикатися після звільнення регіонів, як тих, що були захоплені минулого року, так і тих, що вже там дев'ятий рік чи восьмий рік перебувають. Ну, насамперед, треба бути реалістами і з нами в тому, що деокупація ще не є процесом остаточним, який набрав незворотної динаміки. Так, визволено 40% території, захоплено агресором, а, на жаль, він однозначно готує нові наступальні операції і планує відвоювати ще не один український регіон. Звичайно, що сили оборони України будуть чинити цьому спротив і будуть проводити власні оборонні контрнаступальні операції, але мусимо брати до уваги те, що наступальний потенціал агресора не вичерпано і більше того, в ході мобілізаційних заходів, які проводилися з кінця минулого року і очевидно продовжуються зараз, готується нова хвиля російського наступу і відповідно треба зараз аналізувати досвід свіжої деокупації в контексті підготовки до нової хвилі агресії ворога, щоб підготувати адекватні позиції для сил спротиву, щоб своєчасно не поставити під удар цивільне населення, здійснити його оповіщення, його евакуацію планову, а не якусь там, скажімо, екстремальну. І оце все зараз треба брати до уваги, маючи вже досвід як негативний весни 2022 року, так і позитивний української весни, літа, осені того ж самого року, який став роком найбільших українських перемог, починаючи з 1917-го, як би це не парадоксально звучало. Тобто поки що рано думати про те, що нам робити з Донбасом, чи, безумовно, Це... я думаю, зараз е, вся увага повинна бути прикута до проведення стабілізаційних заходів, до оборонних операцій, які вичерпують е, наступальний потенціал агресора, який не відмовляється від планів зараз, як мінімум, вийти на адміністративні кордони Донецької Луганської областей і таким чином закріпити за собою так звані території ДНР, ЛНР, які він вже інкорпорував юридично у свої схиблені парадигми в межі Російської Федерації. Тому зараз мова має йти про те, щоб території звільнені від агресора можна було не те, що інтегрувати, вони залишались інтегральною частиною України, але потрібно зараз там звернути увагу на підготовку до майбутніх бойових дій і оборонних операцій. Варто ну, пам'ятати, що вони ще в свою Конституцію записали, що Запорізька і Херсонська області тепер їхні. Крім того, вони там проводимуть мобілізаційні заходи і в плані розгортання Збройних сил Російської Федерації на е, наступні роки е, міністр оборони агресора Чітко окреслив, що мають намір формувати три мотострілецькі дивізії на території, зокрема, українських е, областей. Це має на увазі Запорізьку та е, Херсонську. Це абсолютно є чітким сигналом того, що агресор готується мобілізувати українських громадян, нелегітимно включених в склад громадян Російської Федерації, і використати їх в подальшому для ведення агресивних наступальних операцій. Тобто буде щось подібне, як те, що ми бачили на Луганщині, на Донеччині, коли там просто чоловіків ловлять на вулиці, мобілізують і відправляють в мясорубку. Очевидно, противник готується саме до цього. Е, гаразд, як Ви оцінюєте реакцію на, на цю війну з боку Європи, з боку е, Сполучених Штатів Америки? Пригадаю, на початку, е, небагато шансів нам давали, і навіть те озброєння, яке вони постачали перед початком агресії, воно ну, було таке радше для партизанської війни. Зараз вони вже еволюціонували до якоїсь складнішої техніки. Е, е, багато хто незадоволений темпами цієї еволюції. Як ви до цього ставитесь? Не відкрию жодного секрету, коли скажу, що нас системно недооцінювали і відносили в розряд держав, які, ну, яка кажучи, не зовсім успішні. І як би не звучала підбодьорливо риторика і офіційоз, наших теперішніх партнерів і союзників, а нашими партнерами і союзниками вони стали в повному розумінні саме завдяки Збройним силам України, які вивели нашу державу на рівні позиції. Ми абсолютно урівняли свою вагову категорію в міжнародних відносинах за весну 2022 року. Бо до того, коли нам казали про наших союзників і партнерів, це все-таки був більш аванс на майбутнє. Зараз це вже є реальність. Відтак нічого дивного, що стратеги західних демократій розцінювали перспективи ведення Україною бойових дій з точки зору максимально пролонгованого руху опору агресору і перетворення окупації України в непідйомний тягар, яким свого часу був для Радянського Союзу Афганістан. Взагалі, з часів Холодної війни цей Західний і Східний Блоки змагаються між собою в тому, хто кому ваштує більше В'єтнамів чи Афганістанів, і, е, власникаючи, перехід до гібридних форм війни був зумовлений тим, що колись очільник радянського КДБ Андропов сказав, що війну в В'єтнамі виграють на вулицях Вашингтону. І справді протестний антивоєнний рух в Штатах, він спричинив політичне рішення про виведення американських військ, припинення підтримки південного В'єтнаму. І, до речі, тут згадаємо лиховісну роль Генрі Кісінджера, який зараз, е, попри свій поважний вік досі береться. Е, продукувати певні орієнтири і наративи майбутньої безпекової конфігурації світу. Саме Генрі Кісінджер тоді був архітектором так званих мирних угод, які пририкли Південний В'єтнам і мільйони людей, які вірили в демократію, вірили в вільний ринок, в свободу, рівність і братство, пририкли їх на життя в комуністичному концтаборі. І це все заслуга Генрі Кісінджера. Так от і зараз сучасні американські дипломати, стратегії і безпековики, звичайно ж, не брали нашу державу всерйоз аж до першого-другого тижня війни. Тоді їм довелося терміново робити переоцінку своїх планів і змінювати акценти. І згадаємо, як відбулася ця еволюція, навіть по номенклатурі озброєнь. Стінгери, джавеліни, хаймарси, системи Патріот – це все упродовж одного року. Звичайно, що це тектонічний сув в оцінці тих, хто бачив Україну як майбутній великий В'єтнам чи Афганістан. Але з іншого боку, якщо брати реалії 21-го століття і повномасштабної континентальної війни в Європі, то у нас вже давно мали бути обновлення ракети Томагав. І повноцінна бойова авіація 4-го, 5-го покоління, якби ми дійсно користувалися повноцінною підтримкою в форматі задуму виграти війну шляхом розгрому Росії і не просто зміни там режиму, а демонтажу цієї е, імперії. Очевидно, зараз таке завдання не ставиться. Відтак, і номенклатура озброєнь, і взагалі темпи, обсяги військово-технічної допомоги, яка надходить до України, диктується таким завданням. Максимально виснажити Росію, максимально її демілітаризувати, можливо навіть створити передумови там для зміни режиму, але аж ніяк не для її розпаду. Розпад Росії зараз, очевидно, не входить в інтереси ані Сполучених Штатів Америки, ані Китайської Народної Республіки, які зараз є двома великими полюсами сили в світі, які стрімко змінюються на наших очах. Ну але в 91-му році розпад радянського союзу теж не входив в сферу інтереси Буша чи Маргарет. Згадаємо тривалі перемовини, які вів Горбачовши з Рейганом, і е, зробимо гіпотезу, що цей розпад все таки був процесом не те, що керованим, але певною мірою контрольованим і планованим. Згадаємо цей нового процес, згадаємо підписання нового союзного договору. Згадаємо американсько-радянські ще перемовини про ядерне роззброєння. Формувався не тільки тривалий консенсус, а й формувалися переговорні механізми узгодження позицій еліт. Згадаємо перед цим римський клуб, згадаємо перед тим от формування цієї ідеї про конвергенцію двох систем, капіталістичної і соціалістичної. І тоді ми зрозуміємо, що 1991 рік тому і не став кінцем російського імперіалізму, що розпад Радянського Союзу відбувся в контрольованому форматі. Як на, мене. на вашу думку зараз, чому Захід боїться чи, не, можливо, не боїться, а не прагне до розпаду Росії як імперії? Не просто... Бачення світу таке, що має бути Російська імперія це ми говоримо про ментальні і, скажімо, ідеологічні бар'єри. А при них є і прагматизм, є жорстка реальність. А саме 30 років безхолодної війни перетворили у військовому плані західні демократії у вкрай скромні потуги. Ну, ми пригадуємо, як основним ворогом було окреслено аморфний міжнародний тероризм. Хоча, як ми чудово розуміємо, тероризм ніколи не є суб'єктом. Тероризм це засіб. І те, що там придумали якийсь ісламський тероризм, Вправді, це було традиційне знаряддя радянських спецслужб. Взагалі, весь ісламський тероризм з'явився в 70-х роках минулого століття завдяки зусиллям першого головного управління КДБ і ГРУ Збройних сил Радянського Союзу. Відповідно, розповзлося це все по світу в 90-х роках. Відповідно, треба розуміти, що дійсно екстремістські там якісь релігійні форми набрали конкретних форм політичних рухів. І боротися з ними було легко і невимушено. Згадаємо, як та сама ісламська держава, яка була подана ледве не як глобальне зло масштабу Гітлера, Сталіна і Мао була на території Сирії та Іраку просто перетворена в ніщо. Ви давно, мабуть, не чули ні про яких радикалів з іділ. А тим не менше вони займали не просто перші шпальти видань, а були подані як глобальна загроза людству. І тому показують факти наступні речі. Наприклад, німецький Бундесвер – одна з ключових сил НАТО. Показав, що під час перевірки раптової бойової готовності один з бронетанкових бригад виявлено 9 боєготових танків «Леопард». Це було два роки тому. Пізніше були подібні заходи, проведені у авіації, було виявлено, що кількість боєготових військово-транспортних літаків сягає менше десяти. Ну і багаторічне системне скорочення фінансування торкнулося і військової промисловості, зменшення замовлень, і навіть зменшення запасів тих озброєн, які перебували на консервації. Відтак, це не є перебільшення, що сьогодні західний світ, як арсенал демократії, може надати Україні не так і багато, як нам би того хотілося і як би це було потрібно. Відтак, вони і розцінюють Актуальність цієї проблеми вони бояться того, що на місці Російської Федерації виникне 15 Російських Федерацій з тактичною або не тільки тактичною ядерною зброєю, І з не готові до цього абсолютно правильно з мілітаризованим суспільством, з абсолютно параноїдальною пропагандою, з суспільством люмпенізованим, з розваленою економікою, з порушеним взагалі нормальним відтворенням якихось людських демократичних процесів і, відповідно, мати справу з ядерними Сомалі ніхто не хоче. Давайте до, до Росії. Вас не дивує та незграбність, з якою зараз російська політична еліта намагається виправдати цю агресію? Насправді ні, тому що з 1991 року у них не було серйозних противників. Насправді. Ну от з ким вони мали справу? З Гірською Республікою Ічкерією. Ну, пам'ятаємо, це зайняло у них дві війни. Це зайняло багатотисячні криваві втрати російських збройних сил, падіння міжнародного авторитету і іміджу Російської Федерації часів Єльцина, і, врешті-решт, кривава реінтеграція і перетворення Чечні в легітимізований кримінальний ісламсько-радикальний анклав в тілі самої Російської Федерації. Інтеграція вчорашніх бандитів-бойовиків в російську політичну, кримінальну, економічну еліту. Самі росіяни жартують, що невідомо ще хто переміг безумовно. За результатами так і напрошується цей логічний висновок. Перемога над Грузією у 2008 році, Ну, ми чудово розуміємо вагову категорію суперників, тут нема чим пишатись агресору. Їхні ставки на підтримку режимів типу Венесуельського теж завершилися нічим видатним. Єдине, що можуть собі записати в актив за останні роки, з 2015-го, це підтримка режиму Асада в Сирії, яка завершилась тим, що попри його очевидне банкрутство, політичне, моральне, економічне, він залишився при владі. І далі Сирія залишається в сфері російських інтересів і залишається інструментом дестабілізації Близького Сходу, генератором міграційних хвиль, який дестабілізує Європу потенційно, Туреччину. Ну і взагалі дає можливість далі вести оперативні ігри на цьому просторі. А щодо України, це все-таки зовсім інша історія, вона повертає нас в 17 століття. Це часи Гетьманщини, коли Московське царство з Гетьманщиною рубалося абсолютно на рівних. Згадаємо епоху гетьманів Дорошенка і Многогрічного, це була серйозна історія і сам факт того, що Росія відбулася не як Московія, як Російська імперія, почався з того, що під їхній контроль потрапило Лівобережжя України. Без Лівобережної України ніякої Російської імперії не було б і в перспективі. І мовити ще за епоху далеко до Петра І. Ні про які не про 1721 рік, коли з'являється Російська імперія на карті, моли про те, що боротьба велася з часів Хмельницького і так званої руїни. Ще не росіяни тоді використали весь спектр гібридних інструментів проти України. Це розпалювання тут громадянської війни, це формування тут своєї п'ятої колони, це використання релігійного чинника для розколу етнополітичної єдності молодої тоді української нації, це підкуп козацької старшини інкорпорації в російське дворянство і переманювання на свій бік, це, врешті, Решт політика геноциду і випалювання в буквальному сенсі населення українських гарнізонів, опорних пунктів, які не здавалися без бою. Це все є в хроніках козацьких літописів, якщо ми почитаємо літописи Саміла, Величка, Граб'янки. Подивимося на нашу історіографію. Зараз вона здається забутою, але це все актуально. Тому що, мовно кажучи, подивимося на мапу бойових дій Чернігівщина, Сіверщина, Сумщина весни 2022 року. Це все було в середині 17-го століття, і так само українські гарнізони, залишаючись в тилу російських окупаційних військ, чинили спротив, чинили рейди, перерізали їм комунікації і власне печинуть махом бойових дій буде співпадати. Тобто, це знову ж таки війна продовження для нас. І тому така незграбна реакція російської еліти, тому що вони зіткнулися з тим що не дивилися в зеркало, починаючи з середини 17 століття. Але вони намагаються пояснити цю війну своїм же громадянам, даючися до, до якогось ідеологічного штампів часів ще Другої світової? Безумовно, гібридний характер російського режиму зумовлює те, що вся надбудова вона формується з радянського пропагандистського лексикону, понятійного апарату і системи координат. Тут, умовно кажучи, і Йосиф Кабзон, і День Побєди, і Женечка Лукашин, і Булгако Бєлея Гвардія, і Шарика вжилаючи, щоб всі, всі е, в одному, єдиному хорі використовуються для того, аби е, узаконити е, геноцид не таких, як вони. І тому, е, соромлячись відверто до часу називати геноцид геноцидом, е, були загравання з темою е, «один народ», братності і, скажімо так, мирної реінтеграції. Ну, Але останні надії на це, я так розумію, зникли в 2020-2021 роках, коли було запроваджено в Україні санкції нарешті проти проросійських медіа, їхніх політичних афілійованих структур, які були створені російськими спецслужбами, як керована російська опозиція в Україні. І з того часу на проекті такої реінтеграції України в лону так званої Російської імперії було поставлено хрест. Відтак розворот, інша крайність – це політика геноциду, політика умовно, воєнного комунізму 1919 2021 роки. Це є заград отряди, це є фільтрація, це є колючий дріт. Це є бараки, трибунали, розстріли, звичайки. Зрештою, якщо ви подивитеся на те, що зараз відбувалося на звільнених територіях, які звірства від Бучі починаючи і ізюмом закінчуючи чинили агресори, те саме чинили червоні чрезвичайки в 1917-21 роках. Київ, Одеса, Бердичів, Житомир, Вінниця і, врешті-решт, весь український південь, схід коли придушився український рух отаманщина, ми бачимо ті самі картини. Навіть звірства і методики тортур ті самі. Власне, мене це теж завжди вражало, що ніяка військова наука, ніякий технічний прогрес, вони не змінюють методів війни. Тобто методи війни... З Росією. З Росією, в, в моєму увазі. Та, тобто Росія веде війну тими самими методами, що і стоїть 200 років тому. Так, навіть стратегічні бомбардувальники і ракети використовуються так само, як їх використовували опричники Івана Грозного. Тобто це частина російської культури. Частина російської ментальності, культури і, взагалі, російського психотипу. Мене щось питається враження, що російська пропаганда, російська політична еліта, вона якось ем, проєктує всі свої хиби, свої збочення на Україну. Та? Тобто вони не кривовні... українців у, у нацизмі і при цьому самі скочуються в, з авторитаризму вже в тоталітаризм. Ну, ми не повинні забувати і про те, що де-факто Друга світова війна не була змаганням демократії і тоталітаризму. Демократія і один з тоталітаризмів разом перемогли інший тоталітаризм. І будьмо відверті, це треба визнавати, щоб розуміти природу процесів. Те, що був Нюрнберг над нацизмом, але навіть в проєкті не могло бути Нюрнберга над комунізмом, бо комунізм опинився серед переможців, відтак легітимізований, відмитий і поданий як рівноправний демократичним державам, це і є підвал на теперішньої війни, яку веде Росія. Їй дали змогу легітимізуватися і робити це так само, як 70 років тому, коли посадили за один стіл в Ялті, а не на одну лавочку в Нюрнбергу. Це був компроміс. Так. І ціна цього компромісу, на жаль, це мільйони загублених життів. І цей компроміс є на моральному сумлінні держав Заходу і західних демократій. Вони і досить цього не хочуть визнавати. Тому-то і така е логіка, і такий-то, е скажімо, виднокіл російської пропаганди. Вони по-своєму вбачаються саме так. Деякі західні дослідники Росії, спеціалісти по Росії лише зараз починають визнавати, що вони не бачили України взагалі, що вони розглядали Україну як, як частина цього російського сфери впливу? Ви вислоком праві. Давайте навіть поглянемо нас... на ці лекції Тімоті Снайдера, які зараз так у нас е, вихваляють і популяризують. Якщо ми побачимо джерела, якими він оперує, і концепції, до яких звертається, то в принципі, вибачте, може волосся під пахвою і посивити, тому що це є настільки вторинне і третинне, це повна е, відсутність обізнаності з українською джерельною базою. Це є перемелювання вторинних джерел, в тому числі російських і радянських, і, і західних будь-яких, тільки не українських, І україністика, як така, вона на заході, очевидно, в функційному вигляді відсутня. І тому Україну завжди сприймали як, якщо не придаток або бліду тінь Росії, то е, певний симулятор. На жаль, це теж правда і це треба визнавати, але визнавати це повинні не ми, а повинні ті, хто зробив цю помилку і ті, хто її відтворював і е, абсолютизував. Але, з іншого боку, можливо, це не наша робота, можливо, ми маємо її? Так. Наша частина непроробленої роботи, абсолютно ви правильно зауважили, має бути компенсована зараз просто над зусиллями, і жоден ресурс тут не може бути надмірним чи, скажімо, якимось нераціональним. Як бачимо, мова йде про війну смислів, в тому числі, а війна смислів виграється з війни символів. І те, що Багато років взагалі ґрунтувалася наша державницька ідеологія на тому, що молода демократія туди-сюди вийшла з Радянського Союзу. Вибачте, тисяча років державної історії. Ось що є в основі сучасної України. Тисяча років. Коли не було ні Росії, ні Сполучених Штатів Америки. А ми вже були. Поки ми не визнаємо цього факту самі для себе і не почнемо проєктувати його назовні, ну, ми не можемо говорити про якусь успішну українську пропаганду і про адекватне бачення нас державами Заходу. Ще одна річ, яка мене дивує в цій війні, в тому, як цю війну веде Росія, це їхня така тотальна зневага до, до життя власних солдатів, власних громадян. От коли ми беремо інтерв'ю російських мобілізованих, там ну, типова історія російського мобіка. Викликали військомат, погрожуючи війною, військоматі обіцяли службу поза лінією фронту, відправили на передову, під час відступу командири втекли, отримав Поранення, побратими не евакуювали, залишився на полі бою поранений. Тобто на шляху до полону десь кожен другий російський мобілізований переживає залякування, обман, зраду, ну, і просто його кидають. І те, що він вижив, це, це добре. Те саме міг би сказати полонений російський піхотинець де-небудь під Мукденом в 1905 році. Те саме міг би сказати російський якийсь кавалерист, якого вибили з сідла в Брусіловському прориві в 1916 році. Те саме, міг би сказати, який-небудь заблукалий гусар Суворова, якого б впіймали замерзлого в Альпах 250 років тому. Це та сама армія, тільки в різні історичні епохи. Вона не міняється. З часів приблизно Дмитрія Донського, який коли стояв на Куліковому полі, якщо ще стояв і там була битва, то засадний полк за ним був розташований не як резерв, а як заград-отряд. І це треба розуміти. З 14 століття до сьогодні Росія воює саме так і по-іншому воювати не буде. Дайте їм хоч супутники, хоч балістичні ракети, або хоч кам'яні сухири, як у кроманьйонців, воювати вони будуть все одно так, як воюють зараз і воювали тоді. Я можу зрозуміти, чому вони так воюють, бо це частина їхньої культури, але мені досі важко зрозуміти, чому самі солдати це терплять. Ну, давайте подивимось на всю соціальну структуру російського суспільства і радянського. Там немає культури непокори, рефлексії, критичного аналізу. Це все європейська історія. На цих теренах ніколи і не було інакше. Те, що там російська інтелігенція з 19 століття терзалася в творчих пошуках і продукувала якісь концепти, які знайшли відображення в російській літературі, в російському театрі для експортного характеру назовні, це все зовсім не характеризує процесів всередині російського народу. З часів общини крістянської там нічого сильно не змінилося. Ні колективізація, ні індустріалізація не зламала цього коду покори і слухняності. Але вона дуже покірні. Це в основі всього, про що ви запитуєте. Але чи не є ця покірність їхньою, свого роду, суперсилою, те, як вони ведуть війну з Азійський згадує. спосіб виробництва, згадаємо навіть Марса ідеал, як колективний впорядкований мурашник, це дає, в парі з проекцією, наприклад, такої економічної потуги, як Китай поруч, це дає дуже серйозний ресурс для зовнішньої агресії, для здійснення загарбницької експансії. І тому, Саме цим вони в той же час і сильні, і цього ми аж ніяк не можемо применшувати чи скидати з США лікторизів. Дехто порівнює цю війну з японською компанією Російської імперії. Тоді, якщо напевняється, було 11 хвиль мобілізації, зараз вони провели першу і десь готуються, напевно, до другої. На вашу думку, скільки таких хвиль мобілізації витримає російське суспільство? Як кажуть наші фахівці, на правду прихована мобілізація триває ще з 2021 року. Хвилі мобілізації не анонсовані і не оголошені відбувалися після березня 2022 року. Загальний мобілізаційний ресурс, на який розраховує Російська Верхівка, є явно завищений через демографічні процеси і тотальну фабрикацію статистики за останні 30 років. Але те, що вони можуть розраховувати на декілька мільйонів мобілізованих – це однозначний факт який теж бере до уваги наше військово-політичне керівництво. І справді, якщо ми говоримо про війну, яку Росія програла Японії, то вона й програла зокрема не тільки на полі бою, вона й програла комунікаційно. Це віддаленість від основних центрів виробництва зброї, боєприпасів, розтягнута логістика, погані управлінські структури і так далі. Власне тобто... тоді останні дві хвилі мобілізації не встигли доїхати на точно. Тому і власне кажучи, довелося підписувати ганебний договір, яким воловину Сахаліну віддали японцям, і забиралася з північно-східного Китаю і з того самого Порт Артуру, який так героїчно захищали і обороняли російські морячки. Тож, аналогія працює, але вони, очевидно, бачать зараз для себе іншу логіку. Вони бачать сталінський рецепт перемоги над Фінляндією. Теж пригадуємо. Листопад-грудень 1939 року, неочікуваний опір фінів і криваві втрати, утримання лінії фронту вздовж так званої лінії Енергейма. І пізніше це є повторна мобілізація Червоної армії, нарощення чисельної переваги в Три-чотири рази підтягування важких систем озброєння і вогневий вал. Лінія енергіями якщо вона була в реальності, там, де вона була, вона була просто перемішана бетоном, землею і лісом, так званими сталінськими кувалдами. Це важка артилерія калібру понад 200 мм. На це саме розраховують і зараз. Тоді, тоді фіни ми... попросили миру. Тоді вони в Безумовно. Фіни через Швецію, через посередників попросили миру. Але Фінляндія тоді була наодинці. Як ми пам'ятаємо, навіть Німеччина тоді була союзницею все-таки Москви. Так. І Британія, Франція, хоч направляли військово-технічну допомогу, вона була надзвичайно несуттєвою, порівняно з тими співвідношеннями, які були на полі бою з Червоною Армією. І добровольці сусідніх держав, там, які доблесно допомагали фінам там, шведів, наприклад, 10 тисяч билося, все-таки не могли урівноважити ту чисельну перевагу Червоної Армії. У нас ситуація інакша, але логіку Путін бачить, мабуть, таку як Сталін взяти паузу оперативну, мобілізуватися, наростити вогневу перевагу, накопичити резерви і задавити кінетичну енергію, як би сказали фізики. Поміж тим, знову ж таки, розглядаючи це як проміжний результат. Ми що розуміємо, що якби не 1941 рік, то за Фінами би знову прийшли. Сталін би не вдовольнився там частиною Карелії і містом Виборг. За Фінами би прийшли в 41-му, 42-му, 43-му роках. Так само і Путін розраховує в кращому випадку, прийти за нами опісля, через невелику оперативну паузу. Наше завдання не допустити цієї паузи. Безумовно, ця пауза є на користь агресору, тому, відповідно, логіка всього нашого оборонного планування, очевидно, виходить з того, щоб упередити її нашими власними контрдіями і стабілізаційними планами. І зважаючи на ту покірність російської нації, про яку ми говорили, сподіватися на якусь революцію чи якісь... Суспільно, політично нестабільні всередині Росії нам не варто. Бачите, тут завжди е, спливає в пам'яті 1917 рік, е, так звана лютнева революція в Росії. Ну, е, якщо не забрати багато часу, то просто нагадаю, що зробили її ті, хто не хотів йти на фронт. Тобто кадрова російська армія була десь вже до 1916 року похована. Акогей – це брусиловський прорив, який там легендарний, непереможний, унікальний в історії, але після нього кадрове ядро російської армії було вимите. І імператорська гвардія, яка могла легко так от загасити будь-яку революцію, знайшла свою могилу, до речі, в Волинських лісах на нашій українській території, на річці Стохід. І от 1917 рік – це не революція народних мас. Це змова армійського генералітету, думських політиків, олігархів, орієнтованих на західний капітал, які фінансували всю війну, і використана кінетична енергія голодних городян Петрограда, проти яких виставили немотивовані тилові запасні полки, що мали неодмінно вирушити на фронт. І от вам формула Російської Революції. Змова Верхівки, об'єктивне незадоволення і бідуєче становище народу, і небажання великої частини Збройних Сил Воювати у війні, в якій вони не бачать сенсу. Оце були складові російської революції. Чи можемо ми зараз таких компонентів побачити? Я їх поки що в осяжній перспективі не те що разом, а навіть і поодинці не бачу. Ще рано. Так це... Безумовно. Безумовно, 1917 майже рік значно більшого масштабу. Так, так. Тобто, те, що тут нам на думку спадає, брест-литовський мир, коли Росію просто вкатали катком німецької та австрійської армії і незначною допомогою Силу Київської Центральної Ради, які теж чинили опір таким чином теж допомогли цьому процесу, то це однозначно нас ще чекає хіба у майбутньому. Це, до речі, цікава річ. Росія ж була, по суті, першою імперією, яка програла в Першій світовій війні. Так точно. Але в їхній історіографії вони ніколи не говорять, що е, Тому що вона світовій. була повністю відтиснута Другою світовою війною. Вона ж Отечественне, тому що Першу світову російська ще імперська історіографія теж побула подати як Атєчестину за часів Миколи II Це був офіційний термін. Втора Атчистина, перша була про Наполеона 1914 рік втора Етчестини, але зрозуміло було, що її назвали імперіалістичною війною радянські більшовицькі історики. Пізніше, через 30 років, взагалі її відкинули на задній план і замінили міфом про перемогу у великій вітчизняній війні. Тому вони над цим досвідом, до речі, не рефлексують, і в цьому теж є корінь небезпеки. Для них. Вони не враховують, що можуть зробити генерали, коли поїзд Верховного Головнокомандувача зупиняється на станції ДНО, дуже символічно. І генерали без пістолетів, але підходять до нього з документом і роблять пропозицію, від якої не можна відмовитися. І після того людина їде або в Царське село, або їде в місто Тобольськ і там якби підвальчик, на неї очікує. Е, гаразд, рано чи пізно. Так розумію, що швидше пізно, ніж рано, але війна закінчиться. Яка модель подальшого співіснування України з Росією? Очевидно, що в теперішньому вигляді з Російською Федерацією ми співіснувати не можемо ніяк. Тобто слово «Росія» для нас повинно зникнути з ментальної карти, з карти політичної і частково з карти географічної. Нам потрібна дуже широка демілітаризована нейтральна смуга між нами і будь-якими державними утвореннями, які виникатимуть на цій території. Мова йде навіть не про 100 і навіть не про 300 кілометрів. От, тому ми кажемо, що наше завдання – повернути їх десь до 13 14 століття і от на тій смузі зафіксувати співвідношення сил. Це надзадача не тільки для України, а й для всієї західної цивілізації. Але західна цивілізація ще цього не розуміє? Абсолютно. Не усвідомлює і навіть е, злякається такої перспективи, якщо вона буде виконана в реалістичному, досяжному форматі. Ну, я згадую українську приказку, чим страшно руки роблять. Так, і на це якраз розраховуємо, на це сподіваємося, цим і перший раз -перш керуємося. Ми дякую вам за розмову. Нагадаю, ми говорили про війну України та Росії із політологом, громадським діячем і офіцером Збройних сил України Юрієм Михайчишином. Я також дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк, якщо маєте якісь зауваження. Пишіть їх у коментарях, якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше.